рунк Бойовий прапор на середину строю винести. Регрод Максимен. За складаюся присяга на вірність українського народу до мене. Пане лейтенант, рекрут Максименко, до складання військової присяги на вірність українському народові прибув». «Пан капітан, рекрут Черкассі, до складання військової присяги на військовий народові прибув». «Я, Максименко Данило Сергієвич, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і відданим». У серпні розпочала службу в Національній гвардії Наталія Слива. Сьогодні склала присягу. Я вирішила піти до Національної гвардії, тому що в мене чоловік вже наступного року буде вже 20 років служити і з 2014 року захищає нашу країну. Для мене він є, скажімо так, зразковим показником, тому я вирішила також піти на службу. Серед 25 призовників осені 2021 року Владислав Шевченко розповідає, закінчив університет в Запоріжжі та ціленаправленно пішов служити. «Я дуже пишаюся тим, що я пройшов цей шлях, було трохи важко, але за цей місяць я дізнався, що таке дисципліна, що таке товариство, як правильно поводитися зі зброєю, тому що це дуже важливо у житті військового службовця, правильний підхід, відхід до начальника, строєвий крок, як звернутися». Присягу склало 34 військовослужбовців, з них 25 строковиків і 9 нацгвардійців контрактної служби. Вік у них іде від 18 до 27. Це військовослужбовці строкової служби, а військовослужбовці контрактної служби можуть продовувати службу більше ніж 40 років. Більша частина прибула у нас з міста Запоріжжя, а більша частина військовослужбовців контрактної служби з міста Миколаєва та області. Військовослужбовці вже відпрацювали загальну військову підготовку, бойові стрільби, фізичну та строєву підготовки. «Далі у нас другий етап проходження за призначенням, а саме конвоювання та охорона громадського порядку». Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.